Благовість Діві Марії приніс Гавриїл, за її незламну віру Бог її нагородив. З трепетом Діва Марія звістку прийняла, стане матір'ю Месії Ісуса Христа. Хай до вас приходять звістки лиш благі, хай живуть в мирі й здоров'ї люди дорогі, хай наповнить ваше серце Божа благодать, я бажаю горя й смутку вам вік не знать.